هل تشتري منتجات من موقع ايباي ولا تعرف إدارة مشترياتك؟ إذاً في هذا الفيديو سأريكم كيفية إدارة مشترياتكم في موقع إيبي وما هي الإمكانيات التي يمكننا استخدامها أنا الآن موجود في الصفحة الرئيسية لموقع الإيبي إيبي نقطة كوم وعند تسجيل دخولكم لحسابكم الشخصي عليكم تمرير الماوس لماي إيبي كما نرى وسيفتح لنا هذا المربع ولرؤية قائمة المنتجات التي اشتريناها نضغط على الرابط purchase history سأضغط عليها وأنزل الى تحت وفي المربع orders تحت العنوان orders سنرى جميع المنتجات التي اشتريناها يمكننا فرز نتائج البحث او فرز الصفقات التي اشتريناها مثل الرؤيات the last 16 days أي رؤية المشتريات في آخر ستين يوم أو حسب السنة عند الضغط على المربع سيفتح لنا عدة سنة وسنوات هنا أو يمكننا هنا filter by all أو يمكن رؤية فقط المنتجات التي شحنات إلينا shipped أو ready to feedback أي التاجر كتب لنا feedback و علينا إرجاع له الفيدباك سأخرج من هذا المربع أيضا يمكننا الرؤية not hidden أو hidden يوجد بعض المشتريات للمنتجات التي اشتريناها التي ستكون مخفية وإيبي يخفيها لأنه ربما قد مر وقت طويل عليها ويمكن الرؤية not hidden فيمكنكم رؤية hidden أو not hidden عدد ستكون المشتريات مبينة سأنزل إلى تحت وهنا سنرى المشتريات المنتجات التي اشتريناها هنا نرى قائمة المنتجات هيا بنا نتعرف كيف يمكننا قراءة هذا المربع للمنتج الذي اشتريناه هنا order date في أي تاريخ اشترينا هذا المنتج هنا one item sold by نحن اشترينا قطعة واحدة من هذا المنتج وهذا اسم المستخدم للتاجر الذي اشترينا منه هذا صورة المنتج الذي اشتريناه وهذا عنوان المنتج هذا الرقم الخاص للمنتج في موقع الايباي هذه رقم صفحة المبيعات للمنتج هنا بعض التفاصيل من المنتج وفي هذا المربع نرى استمت ديليفري هنا التاجر يتعهد ان المنتج سيصل الي خلال 14 فبوري الى 20 مارس اذا مر التاريخ 20 مارس ولم يصل الي يمكنني فتح شكوى على التاجر وطلب منه ارجاع المال الي لانه لم يفي بوعده هنا التراكينج نمبر رقم التتبع الخاص للمنتج يمكنني تتبع المنتج او الرزمه التي ستشحن الي من خلال الضغط على رقم التتبع المبين هنا ساضغط عليه وسيري لي هنا بعض التفاصيل عن المنتج الذي شحن الي عادة منتجات تشحن من الصين لن يكون هناك أي معلومات عن رقم التتبع فهذا مهم جدا أن نعرفه وإذا اشترينا لنفترض من الولايات المتحدة من أمريكا فسيكون هناك بعض المعلومات أين ستكون الرزمة هل هي في الميناء أو في الطائرة أو في الطريق إليه أو في مركز التوزيع في بلادنا هنا بعض المعلومات The item has been shipped أي أن هذا المنتج قد شحنه وهنا نرى order total كم دفعتوا من المال مقابل شراء هذا المنتج وإذا يوجد شحن هنا free shipping أي أن الشحن مجاني إذا دفعتم ثمن شحن سيكون هنا مبين ثمن الشحن انتبهوا دائما العملة للمنتج الذي اشتريتمه ستكون العملة في بلادكم وليس في الدولار أو بالباوند حسب من أين أنتم موجودون في أي دولة إذا كنتم في السعودية سيكون ريال سعودي إذا كنتم في مصر سيكون بالجنيه وهنا يوجد بعض العوامل او الاشارات المهمه التي يجب معرفتها العامل الاول هنا الشكل الاول هو شكل الدولار عندما يكون ملون باللون الاسمر هكذا اي ان هذا المنتج قد دفعنا ثمنه وعند تعليم الماوس عليه سنرى سيفتح لنا مربع paid on 29/1/2018 فهنا نرى في اي تاريخ دفعنا ثمن هذا المنتج وعندما لا يكون مبين هكذا غير معلم بالاسمر سيكون ملون باللون السكني أي أن هذا المنتج لم ندفع ثمنه بعد ومهم جدا أن ندفعه وسيكون هنا مربع أزرق سيكون مكتوب بداخله pay now أي علينا دفع ثمن المنتج لكي التاجر يشحن إلينا هذا المنتج العلامة الثانية هو علامة حقيبة عندما يكون باللون الاسمر اي ان هذا التاجر شحن المنتج الينا وان هذا المنتج في الطريق الينا وعند تمرير الماوس كما نرى نرى في اي تاريخ شحن التاجر هذا المنتج وعندما يكون ملون باللون السكني اي ان التاجر لم يشحن بعد المنتج فعند شراء المنتج تأكدوا ان هذه الحقيبه ملونه باللون الاسمر لكي تتأكدوا ان التاجر بالفعل شحن هذا المنتج اليكم وعاده عندما التاجر يشحن المنتج الينا ايباي يرسل لبريدنا الالكتروني رساله ان التاجر بهذا الاسم اسم المستخدم هذا لقد شحن المنتج اليكم. العلامه الثالثه وهي كعلامه القلم كشكل القلم وهي تدل اننا كتبنا فيدباك للتاجر عاده عندما يصل المنتج اليكم واستعملتم المنتج وانتم سعيدين جدا من خدمه الزبائن لهذا التاجر فعليكم كتابة فيدباك للتاجر ولكتابة الفيدباكس عليكم الضغط على لي فيدباك هنا تكتبون جملة للتاجر وهكذا سيكون سيتعلم هنا سيتحول من اللون السكني إلى اللون الأسمر أي أننا كتبنا فيدباك للتاجر العلامة الرابعة بصورة المكتوب أو البطاقة وهي تدل أن التاجر كتب لنا فيدباكس هذه العلامة الثالثة أي أننا نحن الذين كتبنا الفيدباك والعلامة الرابعة أي أن التاجر نفسه كتب لنا الفيدباك فلكتابة الفيدباكس للتاجر نضغط على Leave Feedback سأضغط عليها سأنزل إلى تحت والبند الأول Did the item arrived on time سأعلم يس أي أن إذا المنتج وصل حسب التاريخ الذي حدده السؤال الثاني How was your experience أي كيف كانت تجربتك مع هذا التاجر هل هي positive, natural أو negative؟ positive أي أن التجربة كانت إيجابية ناتشورال إذا لم تكن راضي ولم تكن جيدة فيمكنكم حل أوسط ناتشورال نيجاتيف إذا لم تكونوا سعدين من التجربة مع هذا التاجر سأضغط positive هنا ستكتبون tell us more فيمكنكم كتابة أي شيء أنا عادة أكتب thank you سأنزل إلى تحت هذه البنود غير إجبارية فيمكنكم item description إذا كان وصف المنتج مشابه تماما لما هو قد وصل إليكم يمكنكم هنا تعليم حسب النجام يمكنكم الضغط على خمس نجوم أو ثلاثة نجوم إذا لم تكونوا راضيين مئة بالمئة فيمكنكم هنا تعليم النجوم هذه هذه البند هذا وهذا البند هم غير إجباريين shipping time إذا كان وقت شحن المنتج ووصول المنتج إليكم جيد يمكنكم تعليم خمس نجوم أو إذا لم تكونوا راضيين جدا يمكنكم تعليم ثلاثة نجوم وعند الانتهاء تضغطون على Leave Feedbacks سأضغط عليها وكما نرى Thank you for your فيدباكس سأرجع لقائمة المشتريات كما ذكرت من قبل تمرير الماوس على My eBay الضغط على Purchase History النزول إلى تحت، وحاليا لم يتعلم الكلام سيتعلم خلال الثواني القادمة روابط أخرى يمكننا استعمالها من خلال هذا المربع والضغط على More Actions ويوجد هنا عدة روابط الرابط الأول Contact Seller يمكنكم التواصل مع التاجر لنفترض إذا اشتريتم منتج معين ولاحظتم أنكم عرفتم عنوانكم الشخصي في حسابكم بالإيبي هو غير صحيح فعليكم التحدث إلى التاجر لكي يرسل لعنوانكم الصحيح فعن طريق التوجه للcontact seller هنا يمكنكم إرسال رسالة إليه وتعطوه العنوان الصحيح لكي يرسل المنتج إليكم الرابط الثاني هو ريتيرن this آيتم. يمكنكم إرجاع هذا المنتج لنفترض إذا المنتج وصل إليكم ومواصفات هذا المنتج هي ليست تماماً مثل ما مكتوبه في صفحة المبيعات يمكنكم إرجاع هذا المنتج الضغط على return this item والتاجر هو الذي سيدفع ثمن شحن المنتج في هذه الحالة ولكن في حالة إذا اشتريتم منتج وتندمتم على شرائه وتريدون إرجاعه للتاجر يجب عليكم أنتم من الذين تدفعون ثمن شحن المنتج فعليكم الانتباه لذلك ففي حالة إذا تريدون إرجاع المنتج لأن المنتج ليس تماما مثل ما هو موصوف في صفحة المبيعات سيضطر التاجر إلى دفع ثمن إرجاع المنتج وفي بعض الأحيان التاجر يرجع لكم المال الذي دفعتموه ولا, ولا يطلب منكم أن يرجع المنتج ولكن بحالة إذا اشتريتم المنتج بالخطأ أو اشتريتم المنتج وتندمتم على شرائه وتريدون إرجاع المنتج عليكم دفع ثمن شحن المنتج View PayPal Transaction يمكنكم رؤية الصفقة من خلال البيبل في موقع البيبل إذا دفعتم ثمن المنتج من خلال بال سترون الصفقة من خلال الضغط على View PayPal Transaction أنصحكم دائما دفع ثمن المنتجات من خلال بال وليس في بطاقة الائتمان الخاصة بكم لأن بال أيضا سيحميكم إذا حصل أي شيء من خلال الصفقة مثل إذا لم يصل المنتج إليكم البند التالي I didn't receive it في حالة إذا المنتج لم يصل إليكم والتاجر تعهد أنه سيصل المنتج من خلال تاريخ 20 مارس هذا هو التاريخ النهائي لوصول المنتج فإذا المنتج لم يصل خلال 20 مارس في خلال هذا التاريخ يجب علي فتح شكوى ضد هذا التاجر فمن خلال I didn't receive it سأبلغ إيبي أنني لم يصل إلي هذا المنتج وهكذا سنفتح شكوى ضد التاجر في أغلب الحالات التاجر يرجع المال إلينا فلذلك من خلال Identity Receive يمكنكم فتح شكوى ضد تاجر لم يصل المنتج إليكم أو لم يشحن المنتج إليكم البند التالي Unmarked as Payment Sent هذه الإمكانية لا نستعملها View Sellers Other Items من خلال هذا البند يمكنكم رؤية المنتجات الأخرى الذي يبيعها هذا التاجر هذا هو اسم المستخدم لهذا التاجر يمكنكم رؤية المنتجات الأخرى التي يبيعها من خلال هذا الرابط View Similar Items إذا كنتم تريدون شراء هذا المنتج وتريدون رؤية تجار آخرين يبيعون نفس هذا المنتج يمكنكم الضغط على View Similar Items ورؤية المنتجات الشبيهة لهذا المنتج وبكم تباع Sell This Item يمكنكم بيع هذا المنتج إذا يوجد لديكم هذا المنتج وتريدون بيعه يمكنكم الضغط على sell this item وبدء في موقع الإيباي. sell this seller يمكنكم حفظ هذا التاجر في المفضلات لديكم يوجد في الإيباي قائمة التجار الذين تشترون منهم بشكل ثابت ويمكنكم حفظ هذا التاجر في المفضلات لديكم و hide order يمكنكم إخفاء هذه الصفقة من خلال عندما نرى هنا hidden أو نوت هيدن فيمكنكم إخفاء هذه الصفقة وقد نخفي هذه الصفقة عندما يصل المنتج إلينا وكتبنا فيدباكس له وهكذا هذه الصفقة تمت بنجاح يمكننا إخفاءها فهذه هي العوا... الروابط المهمة التي يجب عليكم التعرف إليها وهي مهمة جدا لإدارة مشترياتكم سأجدد هذه الصفحة وكما نرى لقد تعلم الفيدباكس هنا اننا كتبنا فيدباك للتاجر اتمنى انني اضفت لكم معلومات جديده واستفدتم من هذا الفيديو واذا يوجد لديكم اي استفسارات اخرى يمكنكم كتابتها تحت الفيديو وسارد عليكم باسرع وقت ممكن لا تنسوا ان تضغطوا لايك like للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعه الكثير من الفيديوهات المتعلقه في ربح المال عبر الانترنت أيضاً أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع إيباي وأمازون أتمنى لكم النجاح والكثير من المشتريات سأراكم قريباً وشكراً لمشاهدتكم هذا الفيديو